Potřebuji. A pak bych tam učitel I v bych si dala třídě A ty dva měsíce žádné. No, hned první, jsem jim nedovezla vnučata. Už se na to těší, jo? Jak se těšíš ty? Jo, <laughs> já se těším. No se těším. Na na na no,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 to ale jednou to je, to mana v beden. je, to že je, to že to je, ale do té dne zaměli A tam A tam to, to mělo to připadlo jako masa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 je to poštěk, Ne, ne, ne, Ne, to už A zase To je to je to děláček. auto to je to děláček. To to děláček. To je to To a To je A děláček. To je lhota, červená lhota. Aha. A tři bero, tři bero jenom sobotu, nedělu a ten jenom jeden bere pondělí až pátek Čiž na té Kvůli, tam jezdí, kvůli jednému jezdím pondělí až pátek do Pateřina si ježdím, kvůli jedném novinám. A no tak ono teho je víc, třeba v Měníku má dvoje noviny, a v pondělí, který si dá, akorát pátek A já jsem se jenom odvolal. Já tady se se naši to se dobrývali že ona se držíla a to s bradou se jo já que É todo byla silná, tam jednu fotku má, byla mama silná, tě Tady jste pět, dět sa to byla to to Ale když jako to, tak ti to nedopatová. Já bych si důvod to, aby to máš, To jsem ti říkala třetího dětiho Díky za ten příspěvek. Dobře,